Alert, celebrul avocat Daniel Ionahu e în stare extrem de grav. După ce a suferit un accident de circulație, medicii intervin pentru a-i salva viața. Avocatul Daniel Ionahu a fost implicat într-un grav accident de circulație na a fost distrus în totalitate, iar medicii au intervenit de urgen pentru a-i salva via acestuia. Daniel Ionacu a fost dus de urgen la Spitalul Floreasca din București, după ce a suferit un accident grav de circulație, potrivit Spinius. Accidentul a avut loc pe autostrada 1, la kilometri 32.